في منطقه روسيه معزوله عن حدود روسيا اسمها كالينينغراد هي منفذ روسيا على بحر البلطيق وخنجرها المسموم في قلب اوروبا المنطقه دي محاطه جغرافيا بدولتين من دول حلف الناتو لتوانيا وبولندا والطريق الوحيد لروسيا انها تصل للمنطقه دي عن طريق لتوانيا لتوانيا اصلا كان جزء من الاتحاد السوفيتي لغايه عام 91 لكنها انضمت في عام 2004 الى حلف شمال الاطلسي الناتو وكان شرط روسيا الوحيد للموافقه على انضمام لتوانيا للناتو هو توقيع اتفاقيه تسمح لروسيا بالوصول الى منطقه كالينينغراد الروسيه باستخدام أراضي لتوانيا وفضل الأمر مستقر لحد ما روسيا بدأت حربها ضد أوكرانيا وهنا دب الرعب في قلوب كل الدول اللي استقلت عن الاتحاد السوفيتي لأنها عرفت نوايا روسيا طب إيه اللي فجر المشكلة الأخيرة وليه لتوانيا قررت أنها تمنع البضايع الروسية من الوصول إلى كالين عن طريقها بص يا سيدي. الحرب الاوكرانيه الروسيه طولت جدا والوضع في اوروبا كل يوم بيزداد سوء ورغم العقوبات الاقتصاديه الكبيره اللي فرضتها اوروبا على روسيا عشان توقف الحرب الا انهم ما قدروش يستغنوا عن الغاز الروسي لان الغاز الروسي بيمد اوروبا بمعظم احتياجاتها من الطاقه ودي نقطه ضعف ما تعديش على داهيه زي بوتين اللي عايز يلوي دراع الاوروبيين ويجبرهم ان هم يرفعوا العقوبات الاقتصاديه من على روسيا فقرر بوتين ان هو مش هيزود اوروبا بالغاز الا لما يدفعوا بالروبل الروسي وبالفعل يا معلم في دول اوروبيه خضعت تحت حسابات بالروبل في البنوك الروسيه عشان تسدد تكلفه الغاز الروسي وبس يا معلم وبعد ما كان الروبل الروسي ال10 منه بقرش وما حدش بيرضى يبص له بسبب العقوبات الاقتصاديه طلع الروبل الروسي المستوى اعلى من سعره قبل الحرب على اوكرانيا وبوتين قال لهم لو لعبت مع الديب استحمل التعذيب خلصان طب ايه نظام كده حلف الناتو يسكت لا طبعا راح الناتو عامل مناورات عسكريه هي الاكبر في بحر البلطيق على حدود روسيا اللي هي مناورات بالتوبس 22 والاول مره تشارك سفينه هجوميه أمريكية قادرة على حمل طائرات بيقول لك السفن بتاع الناتو هي معدية كده كانت بتطلع لسانها للروس في بحر البلطيق وطلع رئيس اللجنة العسكريه للناتو قال لبوتين لو انت بابا في المجال فانا ابا جد العيال اصحى للكلام طبعا دي رساله تهديد فهمتها روسيا كويس قامت روسيا عامله مناورات مضاده بمشاركه عشرات السفن الحربيه وقالت لهم المناورات فن مش عن عن وبعدين عندكم سفن عندنا سفن عندكم غواصات عندنا غواصات عندكم نووي عندنا نووي وطبعا السفن دي معظمها جاي من منطقه كالينينغراد الروسيه اللي بنتكلم عنها. طبعا حلف النيتو خبيث مش سهل. يعمل ايه يعمل ايه؟ راح مخلي ليتوانيا تطلع قرار بمنع وصول الامدادات الروسيه الى كالينينغراد. وبكده روسيا تنسى انها تستفيد من المنطقه دي لانها محاصره حصار كامل. طبعا الكرملين ما سكتش ووصف الاجراءات دي بانها غير مسبوقه وبوتن حلب بالطلاق ما هيسكت وهيطربق الدنيا ويجيب عليها وطيها وعليا وعلى, وعلى أعدائه لكن رئيس ليتوانيا قال له استهدا بالله يا عم بوتين والمصحف ما عملت كده بمزاجي، ده انا لو بايدي كنت اشيلك جوه عيني، لكن اعمل ايه بقى ده غصب عني، لازم التزم بعقوبات الاتحاد الاوروبي بسبب حربك مع اوكرانيا، لكن على مين؟ بوتين مش عبيط، ما خالش عليه الكلام ده، الحرب عدى عليها اكتر من خمس شهور، اشمعنا دلوقتي؟ ولا هو اللي كانوا تلاميذنا فاكريننا عجزنا؟ طبعا المنطقه دي مهمه واستراتيجيه للجيش الروسي، وملهاش اي حدود بريه مع روسيا، وكمان لو روسيا فقدت الوصول ليها يبقى فقدت قوتها في بحر البلطيق، وهيبقى فاضل بس النيتو يضم فنلندا والسويد ويلعب بروسيا الكره المائيه في البلطيق. وبالفعل فنلندا والسويد بيسرعوا دلوقتي لاتمام اجراءات انضمامهم للناتو لان بوتين رعبهم بحرب مع اوكرانيا والعمر مش بعزقه مش هيستنوا لما يلاقوا بوتين داخل عليهم بالكراشن وبعدين الرجوله فرص مش عجوه وقرص اصحى للكلام طبعا ده لو تم وفنلندا والسويد انضموا لحلف الناتو روسيا هتكون اتحصرت من كل الجهات بدول اعضاء في حلف النيتو، وضح حلمك يا بوتن في اعاده امجاد روسيا القيصريه، بس ليتوانيا دي دوله صغيره، ايه اللي مقوي قلبها كده؟ ايه اللي خليها تتحدى دوله عظمى زي روسيا؟ دي روسيا تفعصها بصباعها الصغير، ولا هي القوالب نامت والانصاص قامت ولا ايه؟ كلمه السر يا عزيزي هو حلف النيتو اللي ليتوانيا عضو فيه، وهي متطمنه لان الحلف بيحمي كل اعضائه وبيعتبر اي هجوم على دوله في الحلف هو هجوم على كل دول التحالف، وطبعا كلنا عارفين شعار الحلف، لو قلبك مات متجيش علي اتنين اخوات لكن ده مهمش روسيا اللي اعلنت وزاره خارجيتها انها بتحتفظ بحقها في اتخاذ اجراءات لحمايه مصالحها الوطنيه، طب الكلام ده معناه ايه؟ وايه الاجراءات دي؟ وامتى هيتم اتخاذها؟ كمان الكريملين قال انه بيحاول حل المشكله الان، لكن وصف الوضع بالخطير وانهم بيحللوا الموقف وهيتخذوا قرارات وخطوات خلال الايام الجايه، وبوتين قال لليتوانيا هتعرفي الحقيقه وقت الدقيقه، وهم اتنين لهمش امان حلف النيتو والامريكان. في الختام عزيزي المشاهد يؤسفني اقول ان الموضوع مقلق جدا وشائك وخطوه تكون غير محسوبه من حلف الناتو لان لو اتكلمنا عن الامن القومي فالمنطقه دي هي موقع رئيسي ومهم لروسيا ومستحيل تقبل التنازل عنه غير بالحرب والاهميه الكبيره دي لسببين الاول في المنطقه دي موجود مقر اسطول البلطيق الروسي والثاني هو نشر موسكو لصواريخ اسكندر البالستيه ذات القدرات النوويه في المنطقه دي لغير ان المنطقه دي هي المنفذ الاهم لروسيا للوصول الى قلب اوروبا فالموضوع في تقدير المتواضع رايح للتصعيد خصوصا لما تحل تحركات امريكا الاخيره وموافقتها السريعه على انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو ده غير الوضع الاقتصادي السيء وحاله التضخم الكبيره اللي بتعيشها امريكا واوروبا حاليا بسبب اوضاع الحرب الروسيه الاوكرانيه وده بيدفع صناع القرار في امريكا واوروبا للضغط على روسيا بكل الطرق لوقف حربها على اوكرانيا صحيح المواجهه بين حلف الناتو وروسيا لا عايزها روسيا ولا بيسعى لها حلف الناتو لكنهم بالطبع مضطرين للتصعيد قدام بعض لحد ما حد منهم يتراجع عاملين زي اتنين بيعضوا صوابع بعض كل واحد متحمل لحد ما التاني يسلم وما اعتقدش روسيا هتسلم بسهوله طب احنا مصلحتنا مع ما السياسة يا صديق لغة مصالح وعدو اليوم ممكن يكون صديق الغد والعكس لاننا مش بنتكلم على اشخاص احنا بنتكلم على دول عندها شعوب مسؤول عنها وتحديات لازم تواجهها فتقدير المتواضع ان مصلحتنا كدول عربية ان يكون في توازن في العالم ما يكونش في دولة واحدة بس هي اللي بتحكم العالم لان ده هيفرض علينا سياسة الدولة دي ومش هيكون عندنا خيارات متعددة والأصح اننا نشكل تحالف سياسي عربي قوي يكون رقم مهم في المعادلة الدولية سياسيا واقتصادياً وهنا انتهى تحقيقنا ونلقاكم في تحقيق جديد مع المحقق السياسي كل أربعاء الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة قلوا في الموعد في أمان